لقد اعتدنا للغايه على استخدام الانترنت نشر معلومات باستمرار عن انفسنا وحياتنا الخاصه الطعام الذي نأكله الاشخاص الذين نقابلهم الاماكن التي نذهب اليها والاشياء التي نقرأ دعوني اشرح ما الذي اقصده بشكل مختلف في هذه اللحظه اذا حاول شخص ما البحث عنك سيعلم هويتك ومكان اقامتك ونظام التشغيل الذي تستخدمه والمواقع التي تزورها والمتصفح الذي تستخدمه وكثير من البيانات عنك وعن حياتك التي ربما لم تقصد مشاركتها مع الغرباء الذين يمكنهم استخدام بياناتك لاستغلالك ولكن ليس اذا استخدمت تور وتصفح تور يحمي خصوصيتنا وهويتنا على الانترنت يحمي تور اتصالك بالانترنت بثلاث طبقات من التشفير ثم يمرر اتصالك من خلال ثلاث خوادم يدرهم متطوعين حول العالم مما يسمح لنا بالتواصل على الانترنت بشكل مجهول تور أيضاً يحمي بياناتنا ضد مراقبة الشركات والجهات الحكومية ومراقبة الجمهور ربما تعيش بلد قمعي يحاول السيطرة على الإنترنت ومراقبته أو ربما لا تريد أن تستفيد الشركة الكبرى من بياناتك الشخصية تور يجعل كل مستخدم يشبه الآخر مما يجعل الجهة المراقبة يختلط عليها الأمر لأنك مجهول ولذلك كلما زاد عدد مستخدمي تور كلما أصبح أقوى لم من السهل الإختباء في حشد من الناس يشبهون بعضهم البعض. يمكنك تجاوز الرقابة دون الشعور بالقلق من أن يرى الرقيب ماذا تفعل على الإنترنت. لن يتم تتبعك بالأعلانات في كل مكان لشهور منذ اليوم الأول الذي زرت فيه صفحة المنتج. إذا استخدمت تور لن تتعرف موقع على هويتك والمكان الذي تزورها منه إلا إذا سجلت دخولك وكشفت عن هويتك. إذا حملت واستخدمت تور يمكنك حماية الأشخاص الذين يحتاجون إخفاء هويتهم مثل النشطاء الصحفيون والمدونون حمل تور واستخدمه أو شغل خادم